عزیزہ محترم یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد آپ تمام اہل محبت کا شوق ہے آپ کی محنت ہے کہ مسجد کے ساتھ الحمدللہ للہ آپ کی دعاؤں سے آپ کی محبت سے رات دن کی محنت سے انتظامیہ کی محنت سے مسجد کے ساتھ مدرسہ بنا اور الحمدللہ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 کہنے کا جی ایک قبر اور بنا دیں گھنٹے دو گھنٹے بعد ایک اور جنازہ آنے والا ہے تو کہتے ہیں میں نے قبر بنائی کیونکہ یہ وقت نہیں تھا کہ میں اس سے پوچھتا کیونکہ وہ غم کے عالم میں تھا تو قبر بنائی اس کو بھی دفنا کے چلے گئے کچھ ہی لمحے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ماجرا قبر پھٹی شوائیں اٹھی آسمان سے نوری مخلوق آئی لے کے چلی گئی وہ بڑا, بڑا حیران کے